Здравейте! Ние сме ученици от Основно училище Свети Патриарха в Тими, град Велико Тълново и с този филм ще ви запознаем с един от красивите природни обекти в България – Хотнишкия в Водопад се намира на около 2,5 км, половина от село Хотница. Селото може да се стигне, ако пътувате в посока Руси от Велико Търново. В Началото на село самоводене, което е първото село след Търново, завивате наляво. Километър след него ще видите табела за хотница. Ако пътувате от София в посока Варна, може да минете през селото сбор, да посетите тази природна забележителност и да продължите за Варна през Велико Търгното. Село Хотница. Сел Хотница е разположено от двете страни на река Бохот, там където водата на Малкия е Извор, пещерата се влива в нея. От записките на Наташа Пеньова разбираме, че няма точни данни, кога е създадено селото, но произхода на хората, които са го застроили, е чисто славянски. Тези славянски племена се заселват близо до голямото таракийско селище Хоталиджи. В край на 18 век в селото се настаняват около 20 богати домакинства, запазени от Мокрай дошли от разрушение от османците в близък град Хоталиджи. В своето съчинение произход на значение на нашите градове и села», страница 268, Васил Миков дава становище, че имената на селата – Хотип и хото Старозагорско, произхождали от дебело, пробит вид на пръстен дънер, от дебело дърво, което се поставя върху кладен за четия, а на страница 390 той причислява и селото Хотница. Михов никога не е идва в селото да го изучава и само предполага и нагажда името от турската дума Хото, която има горното значение. Той е знаел, че селото е било застроено векове преди завладяването на България от османците и е носило същото име. През 1864 г. чужбаджирата от селото Денио Григоров Гецов е командирован в Цариград и разбира, че селото е записано в Османските държавни архиви под името Хотница, което най-вероятно е станало още с нашествието през 1393 г. В книгата си Манастирите в Търновската епархия, страница 17, Иван Загорски пише, според няколко твърдения, Манастирът Света Троица е бил основан през 1070 г. По предание, а може би и записано някъде, в манастира има латински камък, донесен от околниците на село Хотница. В селото има табели, които ви насълчват към Хотнишкия водопад. На повечето от тях пише само водопада. Има достатъчно място за паркиране. Преминавате през дървено мощче и се озовавате пред тази природна забележителност. Хотнишкият водопад, наричан още Каябонар е за 30 метра. Вода се стича по гладките скали. Дърветата дават вид, сякаш ще израсли от самите скали и всичко изглежда като една природна магия, създаваща незабравим спомен във всеки посетител. Самият водопад е образува в ждрелото на река Бохот. По европейски проект, около 2000 година е изградена живописна екопатека, дълга около... Един километър и половина. Тя води към върха на водопада и ждрелото на река Бълхот. За да тръгнете по нея, може да изберете пътя от подножието на водопада или да поемете нагоре покрай една от чешмите при изворите на река Бълхот. Пред водопада се простира широка зелена поляна с изградена беседка, където можете да си направите пикник. Високата водна каскада е разделена на две и се спуска в водите на Спокойното езеро. Едната част е по-пълноводна, докато другата прилича на малка рекичка, спускаща се бързо по скалите. През лятото водопадът е по-слаб. Отстрани има съборена постройка, която в миналото е била действаща вдиница. През 80-те години на 20 век тази воденица е била преустроена на староприемница от Българския туристически съюз. Освен гостиница е имало и стай за спане. Била е използвана и за зелени училища. Интересен факт е, че Ходнишкия водопад е бил посещаван от алпинистите на първата българска експедиция след допълнително проучване, включващо телефонно интервю с Георги Димитров, секретар на ТД трапезица 1902, Велико търно, беше установено, че Хотнишкия водопад е бил екип от експедицията Добръх, Хоце, 8502 метра. Алпинистите, които са били на Хотнишкия водопад са Христо Проданов и Огнян Балджийски. На водопада има заснет документален филм с Хотнишките баби, както и игрален филм красивата местност се организират сватби, както и се снимат много музикални видеоклипове. Водопадът е много посещаван, особено през почивени дни, дори от чужденци. По идея на известния доктор Иван Манчев е създадено гражданско-екологично дружество, което за патронен празник чества еньо ден. На този ден членовете му се събират на водопада, като предварително са приготвили баница. Там те сплитат венци и минаващите туристи биват закичани с цветя. открихме няколко снимки от личния архив на Марияна Петрова. <му> те са направени от баща и Петър Баталов роден през 1929 година. В водопада има останки от крепостни укрепления, намерени са ломна, римски пещи и средновековно селище. Една от най-впечатляващите находки на археолозите е именно хотнишкото съкровище. То е изработено от природно злато 24 крата и състои от 44 части, които общо тежат близо 350 грама. Има песен за водопада, чието текст е написан от Иванка Панайотова. Тя е била дългогодишен председател на Народно читалището е Светлина 1895, село Хотница. Сега искам да ви изпея, може би по фалшивичко, една много хубава песен, която е песента за Хотнишкия водопад. На целото ни между си ми Ве, издайно, рълта, майда, за ме е песента на Пиринската фолклорна област Море пиле, слава и пиле Местните изжители наричат водопада Скоко. Според Мариана Петрова, родопския художник Николай Стайко води големия български художник Владимир Димитров майстора до водопада. При срещата със тази изключителна гледка майстора Ахвай възкликва изненада. Това е друго име под което е известен Хотнишкия водопад. Забележителният природен обект Хотнишки водопад, царствен и красив, Пославе не само село Хотница, община Велико Терново, но и цяла България. Посетете го, позейте природата и разкажете на приятели. Ние бяхме Стеляна Каменова, Никол Петрова, Николай Кънчевски. Благодарим ви! Казвам се Наташа Пенова и съм секретар на чталището в сяло Ходница. За мен е голямо му да работя по този проект, който се решили да и се се спряли, именно на красивия Ходничка водопад. Нещо царствено, красиво. Занимавам се с аутентичен фолклор. Това, което ще дам в полза на проекта, сведенията, които да имам, съм ги издирила и събрала от хора от селото и с удоволствие искам да бъда в помощ, за да се осъществи този хубав проект.